السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع مصدر رئيسي شقة مساحة 250 متر أول ما نخش من باب الشقة تفاصيل والسعر أسفل الفيديو أول ما بنبدأ من باب الشقة نلاقي ريسبشن ميزان الريسبشن كبير كل ده على الشارع وبعد كده نخش على ايدنا الشمال نلاقي مطبخ مطبخ كبير الشقة بتتباع بالفرش والاجهزة وفيه هنا مكان لغرفة مربية بس ما نور نرجع تاني على الريسبشن دي مساحه الريسبشن كامله بعد كده بنخش على طريقه التوزيع اللي هي حمام الضيوف قبل طريقه التوزيع بعد كده بنلاقي اول غرفه على يدنا الشمال الغرفه الماستر دي غرفة بيت روم هي فيها هنا غرفة النوم بس للأسف الإضاءة مش واضحة بالله عندنا هنا حمام الماستر وفي جاكوزي متقفل بنطلع من غرفة الماستر نلاقي الغرفه الثانيه في وشنا بعد كده نلاقي الغرفه التالتة ميزه ان الشقه كلها على الشارع شقه نوره ومش مجروحه خالص الفيو بتاعها مفتوح بعد كده نلاقي حمام اللي بيخدم الغرفتين عندنا ثلاثة حمام وثلاثة غرف اتمنى لو هو الفيديو اعجبكم تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على عندما نادر عشان نقدر نوصل لأمر عدد بالناس منكم فيديو النهاردة حذرتكم انتظروا مننا كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته